Szeretettel köszöntök mindenkit! Ismét jelentkezik az Informatika Online, Bódis Károly vagyok. Újra lista kezeléssel foglalkozunk, immáron egy picit bővített technikák alkalmazásával. Nézzük a mai feladatot! Listaelemek válogatása és másolása. Hozzunk létre egy 10, illetve egy 20 elemű listát. Töltsük fel mindkettőt 10,99 tartományba eső véletlen számokkal, Kérjünk be egy számot a billentyűzetről, egy harmadik listába másoljuk át a listákból azokat az elemeket, amelyek nagyobbak, mint a megadott érték, de a harmadik listában nem lehet ismétlődés, azaz minden elemet csak egyszer másolhatunk át. Nézzük a feladat. Végrehajtását. Már az előző alkalommal is szubrutinokba szerveztük programunkat, most is ezt fogjuk használni. A feladatot bemásoltam, a programot előkészítettem, a projectet válogat, Másol néven hoztam létre. Egy 10, illetve egy 20 elemű listát fogunk létrehozni. Most már tudjuk, hogy azok az objektumok, amelyeket a subrutinokon kívül hozunk létre, static állapotjelzővel, azok láthatóak lesznek minden szubrutinban. Éppen ezért ide kívülre fogjuk deklarálni a listánkat. Számokat kívánunk tárolni, ez azt jelenti, hogy int típussal fog rendelkezni minden lista elem. Továbbra is ékezet nélkül dolgozunk, legyen a neve számok. Hmm, legyen a neve S1 mert kettő listát kell majd készítenünk new list int ebből készítek egy másolatot Ctrl-C, Ctrl-V ez kettő névre fog hallgatni a kettes számú lista az egyiket tehát 10 a másikat 20 elemmel kell feltölteni Lista feltöltés nevű. subrutint fogunk készíteni, és mind két lista elemeit fel fogjuk tölteni. Legeneráljuk a subrutint, ezt a felkínált utasítást lecseréljük. Kiírató utasítást nem fogunk benne használni. Forciklussal fogjuk mind a két listát feltölteni. Akár egy, akár kettő forciklusban meg lehet nyilván oldani. Az egyik tízelemű lista lesz, akkor legyen az majd az S1. Az ít e egyről indítjuk. létrehozunk egy véletlen objektumot a random osztályból legyen a neve rnd new random éves zárójelek. pontos vesző és akkor ezt az rnd objektumot el tudjuk használni annak next metódusát véletlen szám generálásra, amely véletlen szám 10 és 99 tartományba kell essen. 10 vesző 100, ezt már tudjuk, hogy egyel kevesebbet fog generálni, és ezt a véletlen értéket szeretnénk egy ö, az S1 listához hozzáadni, új értékként hops, ezt nem így, hanem egyel balra akartam hozzáad tehát az S1 listához egy véletlen értéket 10, 99 tartományban a program nagyon jó akkor még egy forciklust lehet, gyakorlatilag ebből lehet egy másolást készíteni Ctrl-C Ctrl-V és a másik lista az 20 elemű lesz, és itt az S2 fog értékeket kapni. Ugyanúgy 10-99 tartományban. A két lista feltöltése megtörtént. Kérjünk be egy számot a billentyűzetről, Adatbekérés, nevű szubrutint fogunk használni. A tájékoztató üzenetet írunk a képernyőre. Kérek egy számot. Kettős pont szóköz, ide fogom kérni a számot, de akkor nem Write Line, hanem csak Write, és akkor ott fog villogni a szóköz, után, ott fog villogni a kurzor. A számot egy euh, integer-típusú változóban, egy int-típusú változóban fogjuk tárolni. Na, előbb-utóbb csak összejön. Hmm. Legyen a neve az érdekesség kedvéért szám. És a billentyűzetről bejövő <kül> értékkel legyen egyenlő, ez ugye a konzol read line, amikor enter nyom az illető, akkor a billentyűzetről kapott érték véglegesítésre kerül. Pirossal alá húzzam. Vajon miért? Azért, mert a billentyűzetről beadott érték az alapértelmezésben egy karakterlánc, azaz egy stringbe képes bekerülni. Tehát ha én ide stringet írok, akkor nem panaszkodik, elfogadja. Tehát valamilyen módot találni kell arra, hogy az a szám az valóban szám legyen. A billentyűzetről beérkező értéket, karakterláncot át kell alakítani numerikus típussá. A programunk nem lesz biztos, Nem is az a cél. Hogyan lehet átalakítani? Több átalakítási mód is létezik. Az egyik például az pont pars, és a zárójeleik között lévő stringet uh, integer típussá, int típussá, int 32-vé alakítja, és uh, ekkor az átalakításnak köszönhetően az érték már odaadható a uh, számtípusú változónak. Ha valaki a billentyűzetről azt írja, be, hogy egy abc, de elég, hogyha egy A betűt és egy Entert nyom, akkor nyilván a programunk ezt nem fogja tolerálni, tehát lefagy a program, vagy hibaüzenettel leáll. Nem feltétel az, hogy biztos programot készítsünk. A kivételkezelést egyébként az ilyen jellegű problémák kezelésére találták ki. Akit érdekel utána nézhet, vagy egy későbbi videóban majd foglalkozunk vele. Most nem, nem kívánunk ezzel foglalkozni. A billentyűzetről tehát beérkezett egy szám, amit tároltunk. Az adatbekérés megvolt. Nézzük meg, hogy működik-e a program. f 5 elvileg egy mentés és egy futtatás is történik. A feltöltés ezek szerint megtörtént, és a képernyő megjelenik, hogy kérek egy számot, beírunk egy 5 nyomunk egy enter -t. ez a konzol readline miatt akkor még vár, úgy tűnik hibamentesen működünk. A két listát azért érdemes lehet a képernyőre kiírni, éppen ezért az adatbekérés elé még egy lista, írást csinálunk csak a boldogság kedvéért és ugye ezt most ide készíti el, de akkor hogy sorrendben maradjunk ezt Ctrl X innen kivágjuk egyen lejjebb rakjuk, Ctrl V és a lista kiírás utasításait megcsináljuk először a, az s1 lista értékeit írjuk ki string.join szó közzel elválasztva. A lista pedig az S1 listából származnak. Mind a két sort másoljuk. A másik az S2 lista lesz. Nézzük Az S1 lista tartalma, ott van, S2 lista tartalma, ott van, kérünk egy számot, 3, gyönyörű szépen működik. A következő feladat, egy harmadik listában másoljuk át a listákból azokat az elemeket, amelyek nagyobbak, mint a megadott érték. Adatbekérés után tehát... következik. Listaelemek aláhúzás vizsgálata. Legeneráljuk. Valószínűleg azt kellene tennünk, hogy minden listaelemet bejárva meg kellene vizsgálnunk, hogy a szám nevű Tárolt értéktől nagyobb be az a bizonyos érték, és akkor át kell tenni egy harmadik listába. Most, ha én ide beírok egy ifet, és csak úgy kíváncsiságból hivatkozunk a szám nevű változóra, akkor nem látja. Azért nem látja, mert lokális változóként pihen ebben a subrutinban és ez kívülről, ez a szám nevű változó, ez kívül, az innen kívül lévő subrutinokban nem látható. Vagy globálissá kell venni, vagy valamilyen módon paraméterként át kellene adni. Nézzünk egy paraméter átadást. A lista elemek vizsgálatát az adatbekérés visszatérő értékével kellene kezelnünk. Tehát az adatbekérés az egy olyan subrutin legyen, ami képes visszatérni egy értékkel. Eddig ilyet még nem csináltunk. Ez a void, ez a típus nélküliséget jelzi, azaz a, ennek a szubrutinnak nincs semmilyen visszatérési értéke, amikor végrehajtódik, eljut a program ideig a záró záró zárójelig, akkor visszaadja a vezérlést az őt hívó szubrutinnak, esetünkben ez a main, mert a mainből hívtunk meg eddig minden ö, szubrutint. Mi történik akkor, hogyha ezt megváltoztatjuk olyan módon, hogy ezzel az értékkel, ami a billentyűzetről beérkezett, akkor térjen vissza ez a subrutin. Rendkívül egyszerűen módosítás, mert a void helyére beírjuk azt a típust, amivel szeretnénk, hogy visszatérjen a subrutin, a hívás helyére. Ez egy integer típus, hiszen a billentyűzetről feltételezzük, hogy egy számot ad meg az illető, és át is alakítjuk in.pars segítségével. Valamiért aláhúzta, azért húzta alá, mert Nincs visszatérési értékközdés a kis címkén, hogy a programnak, ennek az adatbekérés szubrutinnak nincs visszatérési értéke, tehát valamit tennünk kell. A visszatérést, azt egy egyszerű return-nel adjuk meg, ezzel jelezzük azt, hogy amit mögé írunk, a return mögé írunk, azzal az értékkel fog visszatérni a program a hívás helyére. Azaz ide. Ide. Ezzel az értékkel valamit kezdenünk kell, tehát ebben az esetben már egy kifejezésnek a jobb oldalára ö, célszerű tenni, egy értékadó utasítás jobb oldalára célszerű tenni ezt az adatbekérést, esetleg egy logikai vizsgálatban ö, vehetne még részt, azaz itt adjuk meg a szám nevű változót, hogy az legyen egyenlő, az adatbekérés visszatérési értékével. Ezeket, ami void, azokat eljárásoknak nevezzük, ami nem void, azaz valamilyen típust deklarál, azokat pedig függvényeknek nevezzük. Gyakorlatilag az Excel függvényei is hasonlóan működnek, azaz visszatérnek egy-egy értékkel, és a cellában megjelenik az a visszatérési érték. Itt is ugyanúgy működik. Tehát az a függvény, amit mi függvényként hozunk létre, annak eredményével valamit kezdenünk kell. Ebben az esetben egy értékodó utasítás jobb oldalára helyeztük, hogy a bal oldalon lévő változó vegye föl az adatbekérés visszatérési értékét. A szám nevű változó még mindig lokális, de most már annyi előnyünk van, hogy a mainben helyezkedik el, és... A listaelemek vizsgálata subrutinban nézzük meg, hogy valószínű, hogy továbbra sem látható, persze, hogy nem. Próbáljunk meg valamilyen megoldást találni arra, hogy egy lokális változó e, hogyan használható fel egy másik subrutinban Paraméterként átadhatjuk. Tehát a listaelemek vizsgálatához átkívánjuk adni a számnevű változót. Nézzük meg, hogy ebben az esetben kitöröljük innen a listaelemek vizsgálata szubrutént és létrehozzuk újra. Ide jövünk, generáljuk, mi történt. Intelligensen felismerte azt, hogy olyan módon kell fogadni a fejlécben a subrutint, a subrutinnak a változót, hogy az kezelhető legyen itt a subrutinon belül. Tehát attól függetlenül, hogy ez a szám nevű változó itt nem globális változó, ha egy későbbi utasításban átadjuk valamelyik szubrutinnak, az a szubrutin valamilyen néven fogadni tudja, itt most legyen a neve n, egy n betű, valamilyen néven fogadni tudja, és ilyen néven, amilyen néven itt fogadom, ö, olyan néven tudom kezelni. Ö, most már, tehát a szám nevű változót, paraméterként az értékét megkaptuk, és enne néven tudjuk ezt az értéket ö, menedzselni. Ha tehát bejárjuk, az S1 listát S egy pont count Minden egyes listemről állapítsuk meg. Hogy nagyobb-e mint a megadott érték. Ha tab. -tab az ez egy lista i-edik elemének értéke, ahol éppen jár a bejárás, nagyobb, mint az n nevű szám, amit a billentyűzetről bekértünk, és paraméterként ennek a szubrutinnak átadtunk. Abban az esetben egy harmadik listába másoljuk át ezeket az elemeket. A harmadik lista még nem létezik. Nagy valószínűséggel ezt a harmadik listát még azért ö, utána a képernyőre kívánjuk írni. Globális listaként hozzuk létre. Ctrl-C Ctrl-V legyen a neve S3, de lehet válogatás is, tehát válogati, inkább az legyen, és akkor nem keverjük össze egészen biztosan és akkor ezt a válogatást akkor a válogat nevű listába hozzá lehet adni ezt az értéket. A probléma az, hogy ez az S1 lista i -edik elemének értéke. A probléma az, hogy azt nem ellenőrizzük, hogy ez a válogat nevű listában már ott van-e, vagy nincs ott az az i elem. A feladat ugyanis azt kéri, hogy a harmadik listában nem lehet ismétlődés, tehát minden ellenet csak egyszer másolhatunk át. Ez azt jelenti, hogy előtte meg kell vizsgálnunk a válogat listát. Egy ifet tesszünk teszünk be ide, és melyik az a metódus a válogat listára, amelyik képes megállapítani azt, hogy egy bizonyos érték benne van-e, ez például a contains metódus, ami igaz vagy hamis értékkel, egy logikai értékkel képes visszatérni, és megállapítja azt, hogy az a bizonyos érték, amit, a paraméter, amit paraméterként megadunk, és akkor most már értjük, hogy mi ez a paraméter, ő is ugyanúgy fogadja a paramétert, mint ahogy mi fogadtuk a szám nevű értékét. Tehát a paraméterként megadott érték benne van-e a, abban a listában, amelyik metódusaként meghívjuk ezt a contains ö, metódust? Mit keresünk? Az S1 értékét keresünk, az S1 iedik elemének értékét keresünk. A listában, ha nincs benne, ha nincs benne, akkor igen, akkor hozzáadjuk ezt az elemet. Ctrl-K-D billentyű kombinációval lehet formázási utasítást adni. Akkor hozzáadjuk ezt az elemet a listához. Különben teszünk-e valamit? Különben nem kell tennünk semmit szerintem. Egy harmadik listában másoljuk át a listából azokat az elemeket, amelyek nagyobbak, mint a megadott érték, de a harmadik listában nem lehet ismétlődés. Azaz, minden elemet csak egyszer másolhatunk át. Úgy tűnik, hogy ez, ez így rendben lesz. Igen, tehát az húsz elemű. Csináljuk meg külön. Jobb lesz az, csináljuk meg külön. akkor csak itt növezzük át s kettő, S2, S2 S2 S2 Jó, elmentjük és egy lista kiírást ismét Elvégezhetünk, lista kiírás, de ez a lista kiírás ez nem az előbbi kettő S1 S2 listáknak a kiírása lesz. Itt is használhatunk volna paraméteres megoldást, akkor legyünk elegánsabbak, és alakítsuk át a programunkat, és pedig lenne olyan módon, hogy a lista kiírás akkor fogadjon egy integer típusú listát, L néven, és annak a listának az elemeit írja ki, ne az s S1, hanem az L nevű lista elemeit. Fogadunk tehát egy L listát, csak az a probléma, hogy nem tudjuk, hogy melyik listának a tartalmát írjuk ki. Tehát itt akkor a lista kiírásban egy kiírató utasítás lesz, az L tartalmú listát fogja a képernyőre írni, csak nem fogjuk tudni, hogy az az S1, S2, vagy pedig a ö, válogat lista, éppen ezért a nevét is átadjuk paraméterként. Átadjuk tehát a listát, és várunk még egy string típusú paramétert, az pedig a listának a L név néven, az pedig a listának a neve lesz. És azt az elnév paramétert ide ki fogjuk írni. Nulladik indexként beleszépítve ide jön az elnév. Természetesen a meghívásnál is gondoskodni kell róla. Már húzza is alá ugye, a lista kiírást. Ha rávisszük a kurzort, akkor kiírja, hogy vár egy uh, listint listát, és egy string típusú elnév paramétert a lista amit átadunk. akkor először az S1 lista lesz, aminek az a neve hogy macska körmök között megadjuk ugye a stringet, hogy S1. utána ki akarjuk írni az S2 lista tartalmát is S2 listát és az S2 karakterláncot adjuk át utána van egy számbekérés és átadjuk a számot és a lista kiírást meghívjuk a, a listaelemek vizsgálata igen Megtörténik a lista vizsgálata, a válogat. Lista akkor utána már kiírható válogat, és akkor itt a szövegen egy picit módosítunk. Az S1, az S2, a válogatlista. <kül> Jó. Ja. Na nézzük akkor, hogyan működik. Kérek egy számot, legyen akkor az 5. Helyett, mivel kettőjegyű számok, akkor legyen a 20. 20. Jó, a válogat lista, és valóban mindegyik elem nagyobb, mint 20. Hogy vannak-e benne egyforma értékek, az mondjuk egy sorba rendezéskor neki. ki. Vélhetően nincs, mindjárt meglátjuk. Egy egyszerű sorba rendezést fogunk elkövetni még a válogat listára, amit a feladat nem kér, de legalább megnézzük, hogy hogy is történik. Listaelemek vizsgálata. A listaelemek vizsgálata után a válogat listára egy szort metódus hívással rendezést kérünk. Ez megváltoztatja a listaelemeinek sorrendjét, tehát fizikailag átpakolja úgymond. Kérek egy számot, akkor megint legyen a 20. És itt már sorrendben jelennek meg a lista elemek így könnyebben ellenőrizhető, hogy van-e benne forma érték. Nincs. Jó, ezt a szort hívást ki is lehet törölni, mert ugye nem kérte a feladat. Tehát egy harmadik listába másoljuk át a listákból azokat az elemeket, amelyek nagyobbak, mint a megadott érték, de a harmadik listában nem lehet ismétlődés, mindenre nem csak egyszer szerepelhet benne. A feladatsort végrehajtottuk. Megnéztük a e, szubrutinok készítését, megnéztük a paraméterátadást. A következő alkalommal tehát megnézzük az típusú változókat és a referenciatípusú változókat, hogy a kettő között mi a különbség és hogyan viselkedik. Ez a két típus az érték átadáskor. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok, ha tetszett a videó, akkor örömmel fogadom a lájkokat.